היי מטולטלות, ברוכות השבועות לערוץ שכל כולו עוסק בטלטלים למי שלא מכירה, היי נעים מאוד, קוראים פז אני מנהלת את קהילת מטולטלות בפייסבוק, קהילה שכבר מונה איש גם את מגזין מטולטלות באינטרנט, תכתבו מטולטלות בגוגל, תגיעו לזה עם הרבה מאוד המלצות וטיפים לטיפוח השיער המטולטל. ובנוסף בשנה וחצי האחרונות יש לי מותג למוצרי שיער משלי שנקרא My Curly Way. אותו אני פיתחתי במשך שנתיים עם שקיפות מלאה בקהילה, כאשר כל המטרה היא ליצור מוצרי שיער שמתאימים למזג אוויר הישראלי ושמתאימים גם לנו. את הערוץ הזה אני פתחתי הרבה לפני כן במטרה להנגיש את כל התוכן שיש היום על טלטלים. התוכן שרציתי להעביר היום קשור בטיפוח השיער. אני לפני כמה שנים צילמתי לכם סרטון על מה אני עושה אחרי החפיפה, מה שגרת הטיפוח שלי, איך אני מסלוט את הטלטלים ישר אחרי החפיפה, כאשר הסידור הזה של אחרי חפיפה, הוא בעצם קובע את כל מה שאיך שהש... שהש... אחר כך. מאז חלו המון המון שינויים בשגרת הטיפוח שלי, והנה חזרתי כאן כדי להדכן ולספר מה אני עושה עכשיו חדש שבאמת משנה את שלי בצורה מאוד מאוד גדולה. זאת בערך ההשקעה היחידה בשיער שלי. אני חופפת פעם בשלושה ימים, משהו כזה, ואני לא נוגעת בשיער כלומר, יכול להיות שאני אסוף אותו לקוקו, יכול להיות שאני אולי טיפה נפך אותו עם מסריק אפרו, אבל אני לא מחדשת את החומרים בין לבין, למרות שזה לגמרי אפשר. אני מרגישה שפשוט כמות ההשקעה שלי ירדה בטירוף, מאז שפעם הייתי משקיעה המון בלשים עוד חומר ועוד חומר, ובסוף גם כן לא הייתי מרוצה. עכשיו אני מאוד מרוצה, ואני לא משקיעה הרבה זמן. זה 2-3 דקות אחרי מקלחת, וזהו. אז בואו נצא לדרך. אני חופפת עם שם פה שמתאים לשיטת CG ומשקיעה ומסאז' קרקפת עם מברשת כיפוד, שוטפת, ואחרון לכן אני שמה מסכה שגם כן מתאימה לשיטה, מורחת את זה לכל אורחי השיער, וכמובן שאני לא שמה את זה על הקרקפת. בזמן שהמסכה על השיער אני מפרידה בעצם את הקשרים, מטירה אותם עם האצבעות, ממש כמו שמברישים מברשת, רקלוי, מברשת, אלא ממש הידיים שלי הפכו למגריפה בעצם, ואני מברישה את השיער. שוטפת בערך 95% מהמסכה שהייתה לי על השיער, ואחר כך אני עושה את פעולת הסקוויש לוקחת כל פעמיים, ובעצם מקבצשת את השיערות שלי כלפי מעלה, עד שאני לא רואה את הרפריזים שיוצאים החוצה מהשיערות. אני לוקחת את הקרם שלי, Curl On, שמה ממש ממש קצת ממנו את אני יכולות לראות. מערבבת בין שתי הידיים ומורחת על השיער כשהראש הפוך. אני משתדלת לא להפריד יותר מן את הטלטלים כשאני מורחת, אבל לפעמים אין ברירה וצריך לעבור גם בין, עם האצבעות בין הטלטלים עצמם. אם צריך להוסיף עוד קצת קרם, אני כמובן מוסיפה. אחר כך אני לוקחת קצת מהג'ל, Care My World, זה הכמות שאני משתמשת בה לכל השיער, אני צריכה עוד אני מוסיפה עוד טיפה. מורחת בהחלט על כל השיער בצורה אחידה, ככה שתהיה שכבה דקה ממש על כל השיער. ואז אני לוקחת עוד קצת מהג'ל, מערבבת בין הידיים ומקווצ'צ'ט כלפי מלה את הטלטלים. זה יוצר מראה גמיש של הטלטלים וזה המראה שאני אוהבת. שווה להשקיע בפעולה הזאת, עוד כמה קבצ'וטים, זה נותן אפקט ממש גמיש לטלדלים. כשאני מסיימת, אני עוטפת את השיער שלי לפלופ, אפשר לעשות את זה עם חולצת קוטנה, אפשר גם לעשות את זה עם מגבת מיקרופייבר, פה אני מראה איך אני עושה את זה עם מגבת מיקרופייבר, אני עוטפת את כל השיער שלי, הכפתור מאחורה, ואני דואגת שהשיער שלי יהיה מקובצ'ץ, בצורה של אקורדיון, להבדיל מפשוט לאטוף את זה מה שהופך את זה לפלופ, אחרת זה פשוט לא, לא היה פלופ, זה היה איתוף רגיל של השיער, ריבוש רגיל שלו, וזה גם כן בסדר, הכל תלוי באיזה צורה של השיער אתם יכלות. אני אוהבת את הטלטלים שהם מקובצים יותר, וזה למה אני עושה את זה. כשאני עם פלופ הרבה יותר קל להתלבש, לא את השיער, אני יכולה... לittel אפר אני יכול לעשות יandex אני יכול לעשות מה שבר אני יכולה גם לנקות הבית אני יכול גם לילמוד אני יכול להעבד אני יכול לעשות באמת מה שבר. יאללה אجي אז מה לורית המגבת? תדה. אחרי שאני מורידה התפלור בניתיפה לי פלוקהחתה תומגבת ומקובצת מילמדה. כדאי לספוג עוד קצאת. את ימיים, את שעריות החומר, היום השגרה היומיומית שלי, בדרך אני חובפת בערב מה שאומר שאחרי שאני עושה את זה אני מחכה כמו עוד הזה, חצי שעה שהשער שלי ירגיש קרנצ'י, כלומר שהוא לא ירגיש רטוב אם אני מעבירה עליו היד, אז שהיד שלי לא תהיה מים כאשר השיער שלי מגיע לתחושה הזאת, ושזה עוד איזה חצי שעה בערך, אז אני הולכת לישון בדרך כלל. אם אני חופפת בצהריים בבוקר, ואני יוצאת אחר כך מהבית, אז אני, לפעמים אני יוצאת ככה, ולפעמים אני אוהבת פשוט ליבש עם, uh, עם דיפיוזר. אגב, דיפיוזר ממש עושה לי נפח יפה, אז אם אני רוצה ככה לדפוק שואו עם הטלטלים שלי, אז, uh, אז אני גם כן מייבשת עם דיפיוזר. סיימנו את כל התהליך. אלחנו לישון. מאוחר אני לא סרק לו. אני מואל מואל מרוצה מאחר ש Acer שלי נראה יום אחרי חפיפה, ואני מרגישה שהשנה היא חלק מהתהליך של השיגרתי פורח הזה. זה הכל, חברים. אני ממש משמח שأتيם כאן ידיה יום, ואני ממש שמח. אתם ירגישו מול לערוץ... ארגוט. ותפעילו את הפעמון כדי שתקבלו את רע בפעם הבאה שאני מעלה סרטון. אם יש לכם איזה שהן שאלות, תכתבו בתגובות. ואם עזרתי לכם בכל דרך שהיא, אני ממש ממש עודה לכם אם תכתבו לי כאן למטה. אז תודה שהייתן כאן